هل تريد بدء البيع في موقع ايباي ولا تعرف من اين تبدأ؟ هل تريد ربح المال من خلال البيع عبر موقع ايباي؟ مرحبا بكم انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي وقد بعت الاف المنتجات في موقع ايباي خلال السبع سنوات الأخيرة وفي هذا الفيديو سأطلعكم على عشر العوامل المهمة التي يجب معرفتها قبل البدء بالبيع في موقع ايبي العامل الأول يجب أن تقرر ما هو نوع المنتجات التي ستبيعها في موقع ايبي يمكنكم بيع أي نوع منتج تريدون إن كان ملابس أو منتجات إلكترونية أو ألعاب يمكنكم أيضا بيع منتجات مستعملة ونصيحتي لكم أن تركزوا منتجاتكم لفئة واحدة مفضل اختيار فئة تحبونها أو تعرفون بعض المعطيات عن المنتجات التي تباع بالفئة العمل الثاني يجب عليكم تحديد نوع عملكم يوجد الكثير من التجار الذين يبحثون عن الطريقة للربح بأسرع وقت ممكن عن طريق شراء منتجات من أي مورد كان وبيعها في موقع إيبا ولا يهتموا كم من المال سيربحوا من كل العملية ويوجد النوع الثاني من التجار الذين لا يهتموا في بيع كميات كبيرة كل يوم وإنما يهتموا أكثر بالربح الكلي من كل صفقة ربما في البداية سيكون من الصعب تحديد الطريقة التي تريدونها ولكن مع اكتساب الخبرة ومرور الوقت ستعرفون الطريقة الأنسب لكم العمل الثالث يجب عليكم معرفة كم من المال يمكنكم استثماره في مشروعكم الكثير من التجار لا يهتموا لهذا المعطى قبل البدء في أي مشروع تجاري يجب تحديد الميزانية للمشروع ومعرفة المبلغ الكلي الذي تملكونه لأنه يوجد الكثير من التكاليف الأخرى في حياتنا لكل مشروع يتطلب استثمار المال فكما يقال لربح المال يجب استثمار المال أنصحكم البدء بمبلغ بسيط ورؤية أداء مبيعاتكم ومن ثم زيادة المبلغ تدريجيا العمل الرابع يجب عليكم معرفة كم من الوقت يمكنكم تكريسه لمشروعكم كل مشروع تريدون العمل به سيأخذ منكم الوقت مشروع مثل البيع في موقع ايباي سيتطلب الوقت مثل ايجاد المنتجات لبيعها الرد على اسئلة الزبائن صيانة متجركم وأخرى فلذلك مهم جداً معرفة كم من الوقت يمكنكم استثماره في مشروعكم العامل الخامس أن يكون لديكم مساحة لتخزين المنتجات وتصوير المنتجات يجب أن تكون منتجاتكم موجودة في مكان واحد ومرتبة لكي يكون لكم من السهل إيجادها ولا يحصل لها أي ضرر العامل السادس لكل مشروع تبدأونه عليكم تحديد هدف او ان يكون لكم طموحات انصحكم كتابة طموحاتكم او اهدافكم على ورقة مثلا هدفي خلال الثلاث اشهر القريبة ربح الفين دولار بالشهر ولصقها امام حاسوبكم العامل السابع وهو اكثر متعلق في البند السابق عليكم سؤال نفسكم ما هو السبب الرئيسي لانشاء مشروعكم هل هو بسبب أنكم تريدون أخذ عائلتكم إلى رحلة خارج البلاد، أو تريدون حياة أكثر مستقلة وأكثر رفاهية، أو تريدون مصدر دخل ثاني؟ العمل الثامن وهو المشاركة، أنصحكم مشاركة أصدقائكم أو أقربائكم بخصوص المشروع الذي تريدون البدء به، وما هو هدفكم من هذا المشروع؟ يمكنكم الاستفادة من ذلك، وسيعطيكم الكثير من الثقة بنفسكم العمل التاسع وهو تجهيز الأدوات اللازمة لمشروعكم إذا كنتم ستشحنون المنتجات بنفسكم عليكم شراء أدوات التغليف اللازمة لمنتجاتكم أو أدوات ملائمة لتصوير المنتجات جميع اللوازم يجب أن تكون متوفرة لبدء مشروعكم بشكل صحيح العمل العاشر والأخير وهو هل أنتم مستعدون للتضحية من أجل نجاح عملكم؟ لجميعنا يوجد هوايات أو مستلزمات يومية نفعلها مثل مشاهدة التلفاز أو الصهر مع الأصدقاء فلذلك عليكم أن تضحوا في إحدى هذه الهوايات لتطوير وتنمية مشروعكم أنصحكم بدلاً من مشاهدة التلفاز يمكنكم تكريس وقتكم في بحث أسواق لمنتجات جديدة يمكنكم بيعها وربح المال منها في موقع إيبي شكراً جداً لمشاهدتكم هذا الفيديو وأتمنى أنه ساعدكم ولكل شخص الذي يتساءل إذا البيع في موقع إي مربح وممكن أنا أقول لكم أنا متأكد أنه مربح يوجد ألاف الأشخاص التي أعرفها تربح ألاف الدولارات من البيع في موقع إي ونحن الآن في سنة 2018 إمكانيات ربح المال عبر الإنترنت هي لا نهائية وانا متأكد البيع في موقع ايباي هو من افضل الامكانيات الموجودة ارجو كتابة اي تعليق تحت الفيديو وكتابة من اي دولة انتم يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو ولا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم وساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو